اهلا وسهلا بيكم ولو عايزه توليد طبيعي اتفرجي معانا على الفيديو ده، معاكم دكتور مصطفى محمود مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل بكليه الطب جامعه القاهره. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن انواع الحوض واشكاله وكنا قلنا ان اهم علامه تبين استعدادك للولاده الطبيعي هو دخول راس الجنين داخل الحوض. والنهارده انا هقول ايه هي العلامات اللي تقدري تعرفي بيها ان رأس الجنين داخل جوه الحوض وان انت عندك استعداد كبير باذن الله ان احنا نولد الطبيعي. اول علامة في الشهر التاسع ان انت هتحس بتقل زيادة قوي داخل الحوض. تاني حاجة هنحس ان مستوى الرحم من فوق داخل البطن انخفض شوية عن اللي احنا متعودين عليه. تالت حاجة هتزيد الانقباضات والتقلصات داخل الرحم. وده استعدادا ان احنا يجيبنا الطلق ونبدأ ندخل في الولادة نفسها. كمان احنا ممكن بالفحص البسيط نحس ان رأس الجنين ما بقتش كلها موجوده في البطن وان حوالي خمسين او ثلاث اخماس الرأس ديت دخل خلاص جوه عظم الحوض. اذا دكتور النيستا اللي متابعه معاه قدر يصور وش البيبي في الشهر التاسع بالشكل ده او بالشكل ده يبقى رأس الجنين مش داخله جوه الحوض. اخر حاجه هسيبكم مع فيديو صغير بيدي امثله لبعض التمارين اللي انت ممكن تعمليها في الاشهر الاخيره من الحمل واللي هتساعدك جدا في الدخول في ولاده طبيعيه ريت تعملوا لايك وتشتركوا معنا في القناة وياريت كمان تشيروا الفيديو شكرا جزيلا